Я, за все, хотів би привітати всіх е, співгромадян, е, всіх українців з цим важливим днем – 31-шу річницю відновлення української державності. І, звичайно, е, цей час, він збігається із е, часом півроку, як Росія розширила масштаби своєї агресії проти України, коли вона обмежену агресію, яку вона проводила в 14-15 роках, е, перетворила в повномасштабну агресію. Звичайно, це символічно. E, що цей час збігається і доволі важливо, тому що ця війна, e, фактично повномасштабна вона, e, є спробою російського вищого політичного керівництва воювати проти реальності. Тобто e, оскільки, як ми можемо e, оцінювати з попередніх заяв, російське політичне керівництво не сприймало Україну як повноцінну незалежну державу, вона намагалася е, поставити такі максималістські цілі е, – знищити Україну, але по суті це була війна проти об'єктивної реальності. Тому що навіть на 24 лютого 2022 року ні в кого, окрім Росії, в світі не виникало сумнівів, що, росі... що Україна – це держава, яка відбулася, що це об'єктивна реальність, що українська нація – це нація, яка відбулася, це окрема спільнота людей, які об'єднані навколо відповідних цінностей, це політична нація незважаючи на, на будь-які інсинуації з боку Російської Федерації. Тобто фактично е, російська повномасштабна агресія – це є війна проти реальності, проти об'єктивної реальності і зрозуміло, що коли ти воюєш з об'єктивною реальністю, е, особливо маючи доволі скромний насправді потенціал, не переоцінюючи себе, недооцінюючи противника, ти і маєш відповідні результати. Тобто ми побачили, що всі ті плани, які ставились і більш масштабні, і менш масштабні, вони, не були реалізовані російським вищим військово-політичним керівництвом, а Україна навпаки вона ще більш е, якби стала реальністю, тобто ще більш відбулася. Відбулася в першу чергу в очах міжнародної спільноти, тому що, на жаль, ми знаємо з засобів масу інформації, що Україні не давали багато шансів, в тому що наші партнери в форматі армія на армію протистояння. Недооцінена була здатність українського загалом суспільства в рамках концепції всеосяжної оборони чинити спротив агресії. Тому е якщо ми говоримо про те з якими результатами Україна підійшла до 31-річниці відновлення своєї державності то це звичайно ми ще більше відбулися як об'єктивна реальність. Ми тепер є е такою сутністю, е спільнотою, ні в кого в світі не виникає сумнівів е і не буде тепер сумнівів щодо здатності захищати в першу чергу цю державу. Тобто це ми маємо такий гарний приклад, коли війна проти об'єктивної реальності вона обов'язково провалюється і навпаки лише посилює і закріплює ті тенденції, які мали місце. Тобто на сьогоднішній момент ми вже можемо говорити остаточно про формування сучасної політичної української нації, де багатомільйонна спільнота об'єднана навколо таких цінностей як свобода, демократія, права людини. Якщо ми говоримо про ці півроку важкої війни, загалом треба е, розуміти те, що це найбільша із 1945 року війна на Європейському континенті і одна із е, наймасштабніших міждержавних війн починаючи з 1945 року. Е, і те, що Україна з допомогою звичайної міжнародної спільноти, але в першу чергу українське населення несе відповідний вантаж, Україна е, веде бойові дії вже 6 місяців, це є звичайно великим досягненням, тому що ми пам'ятаємо оцінки, на жаль, наших партнерів, які е, не давали нам значних шансів у протистоянні е, армія е, на армію. І це дуже важливо з точки зору української власної історії і історії російсько-українських протистоянь. Е, це унікальний момент в нашій історії, тому що, на жаль, у першій половині 20 століття будь-які спроби протистояння в форматі армії на, на армію закінчувалися дуже швидко на нашу користь, або взагалі е, і не починалися, мали місце лише партизанські дії. Тому те, що ми півроку стоїмо в рамках наймасштабнішої регіональної війни, тобто це не локальні бойові дії, це є звичайно дуже-дуже великим нашим досягненням. Е, це з одного боку є е, результатом е, тих напрацювань, які ми мали е, протягом, 1421 років. Так, не зважаючи на те, що е, нам не вдалося, можливо, виконати всі домашні завдання, але тим не менш, е, Збройні сили України, в першу чергу, вони підійшли доволі підготовленими, ми мали найбільш боєздатну армію, найбільш треновану армію, на відміну від 14-го року, коли е, Збройні сили більше існували на папері. Тобто це, звичайно, один із факторів нашої, як би то, того, що вдалося зірвати оригінальний задум. Інший, звичайно, є фактор, що все е, суспільство українське об'єдналося е, і в рамках концепції всеосяжної оборони, яка нас записана в стратегії воєнної безпеки, фактично доєдналося до сил оборони і безпеки і допомагало чинити так званий фактично тотальний опір. З іншого боку, звичайно, е, причинами е, провалу оригінального російського задуму, а це був максималістський задум, метою якого було повалення демократично обраного правлячого режиму, встановлення маріонеткового проросійського режиму і радикальні політичні трансформації, в тому числі знищення еліти українського політично-інтелектуально-культурного класу. Те, що це не вдалося поряд із, Нашими би е, напрацюваннями, це звичайно є наслідком російських прорахунків. Російські прорахунки можна поділити на дві категорії. Перша категорія – це політичні прорахунки. Навіть до публікації Washington Post е, минулого було зрозуміло, що е, російські е, спецслужби, в першу чергу ФСБ, яка займається українським напрямком, вони прорахувалися, тобто щодо готовності і здатності чинити опір всього українського суспільства на лише сил безпеки і оборони. Або вони знали цю інформацію і е, не доповідали правильну інформацію вищому політичному керівництву, або вони е, якби самі повірили в те, що говорило вище російське керівництво е, фактично. Тобто були політичні прорахунки е, і були звичайно воєнні прорахунки. Е, основним воєнним прорахунком є те, що Росія е, маючи десь угруповання 200 тисяч, вона замахнулася на масштаби операції, які були значно більші, ніж ці 200 тисяч. Тобто ось ми буквально е, на днях згадували операцію «Дунай», е, це е, операція проти е, Чехословаччини, подавлення працької весни в 68 році, то в операції «Дунай» було задіяно спочатку 250 тисяч е, бійців, це до 25 дивізій, далі було нарощено до 500 тисяч бійців і площа е, вже колишньої держави Чехословаччини – це десь 127 тисяч. Квадратних кілометрів. в той же час росіяни замахнулися близько 200 тисячами, тобто 175 тисяч Збройних сил Росії і десь 20-25 тисяч е, маріонеткових проросійських утворень на Донбасі вони замахнулися на площу порядку 560-565 тисяч квадратних кілометрів, тобто в декілька разів більше. Тобто це один прорахунок, е, інший прорахунок звичайно це спроба наступати одночасно маючи е, дуже мало сил на, е, різних, на різні напрямки і дуже часто е, якби з, навіть е, з одного місця наступаючи в, в різні напрямки наприклад як це мало місце з Криму коли намагалися і ізолювати Україну від моря і намагалися наступати на Кривий Ріг е, це все звичайно не вдалося тобто те що максималістський план ворога провалився і е, доказом цьому було те, що ворог був змушений піти з півночі України, і ворога було витіснено спочатку із е, Миколаївської області, фактично повністю, а потім із передмість Харкова. Е, це звичайно є наслідком неправильних політичних про, е, розрахунків е, і неправильних воєнних розрахунків. Скоріше за все мало місце, коли е, вище політичне керівництво фактично нав'язувало вищому російському керівництву військовому керівництву Росії свої уявлення і свої бажання і як наслідок о, от авторитарна система, її, ці особливості, вони і призвели до цих прорахунків, це звичайно на щастя України е відповідно і плюс наші напрацювання, незважаючи на те, що звичайно йде дискусія в суспільстві, що можна, що не можна було зробити за 3,5 місяці, але тим не менше ми мали відповідний потенціал, ми поєднали цей потенціал з західними легкими системами озброєння, нанесли ворогу відповідне ураження, використовуючи той факт, що ворогу не вистачало сил і наступати одночасно і забезпечити лінії комунікації на півночі України і на Миколаївщині, і як наслідок ворог був змушений відмовитись від своїх таких максималістських цілей, максималістських намірів, ворог був змушений перегруповуватися, ворог був змушений брати паузу, ми це побачили із кінця березня десь по другу половину квітня, 에, далі ворог оголосив своїми цілями це вихід на адмінкордони Донецької і Луганської областей і е, також, можливо, захоплення півдня України, тобто відсікання України від моря. Що ми бачимо по факту е, того, що ворог зменшив свої амбіції, зменшив свої наміри? Ворогу, е, звичайно, на жаль, вдалося взяти під контроль майже повністю Луганську область, але це йому вартувало дорогої ціни, ми про це говорили в одному із випусків, тобто це сотні одиниць бронетехніки, танків, тисячі осіб особового складу, і, як наслідок ворог був змушений перейти до оборони на інших напрямках і не приймати якихось активних е дій, маючи відповідні обмеження. В той же час протягом останніх місяців Україна кратно наростила все-таки свій вогневий потенціал. В першу чергу мова йде про пускові установки М142 М270 і відповідні боєприпаси до них на дальність 85 км, але також мова йде і про протикорабельні ракети «Гарпун», і про протирадіолокаційні ракети AGM-88 «Харм», які теж активно використовуються в останній час. Як наслідок ми бачимо, що лінія фронту вона не рухається особливо протягом останніх місяця-півтора, тобто ворогу, незважаючи на те, що він зберігає певну перевагу кількісну в ракетно-артилерійському озброєнні, в засобах авіаційного ураження, які використовуються, в прифронтовій смузі е, не вдається ворогу навіть е, реалізувати більшомережні завдання, тобто вийти на адмінкордони е, Донецької області, відрізати Україну від моря. Е, чому так? Ми теж торкалися е, в наших розмовах. Е, фактично е, мова йде знову ж таки з одного боку про посилений український потенціал, е, про те, що ми маємо можливість наносити удари на глибину, ми маємо можливість е, знищувати склади із боєприпасами, систему управління, е, ворожу бити по логістиці. Ми маємо найбільш насичену в світі передню лінію оборони протитанковими засобами, що е, покращує можливість вести оборону, коли ворог кидає е, бронетехніку і піхоту після роботи артилерії. А з іншого боку це звичайно е, те, що ворог не може реалізувати свої цілі стратегічні в каскаді, наступальних операцій серйозних, а може лише виштовхувати, дуже повільно виштовхувати українські сили, як це має місце, це звичайно наслідок не лише посиленого українського потенціалу і е, того факту, що в нас мільйонне угруповання розгорнуто, але і е, російських е, якби обмежених можливостей. Тобто того, що ворог за півроку війни втратив більшу половину свого парку танків, втратив е, щонайменше третину бойових броньованих машин різних типів, ворог не завоював домінування в повітрі, що унеможливлює його використання авіації в рамках наступальних саме операцій, глибокої операції, і ворог відчуває брак живої сили, який не компенсує обмежена прихована мобілізація, тобто обмежена прихована мобілізація, вона має щонайменше компенсувати ті втрати, а втрати, як відомо, це 45 тисяч вбитими і щонайменше стільки ж пораненими. По американським оцінкам мова загалом десь про 80 тисяч як вбитими, так і пораненими. Тобто прихована мобілізація цього не дозволяє робити. Як наслідок ворог не може перетворити будь-які прогризання тактичної глибини оборони України в, саме в оперативні успіхи, ворога не вистачає живої сили, не вистачає бронетехніки, не має домінування в повітрі, щоб спрямувати якби ешелон розвитку прориву, якого в нього на щастя немає, спрямувати і оточувати, знищувати українські угруповання фактично. Зараз ми бачимо по динаміці лінії фронту, що лінія фронту вона більш-менш стабілізується. Звичайно це коштує нам дорогою ціною, тому ми завжди повинні окремо згадувати українську піхоту. Е, звичайно, Україна за цей час, окрім е, того, що змусила ворога піти з півночі, е, з Миколаївщини, майже повністю з околиць Харкова, також була проведена успішні дії щодо острова Зміїного, яким передувало знищення флагману Чорноморського флоту. І зараз ми намагаємося використати ту ж саму логіку, яку ми використовували щодо Зміїного намагаємося використати на правому березі Дніпра, на Херсонщині, б'ючи по комунікаціям, в першу чергу, е, які з'єднують угруповання на правому березі Дніпра, зрештою російських сил, б'ючи по дальньому, по ближньому тилу, ми намагаємося щонайменше змусити ворога відійти після того, як він усвідомить, що його позиції вразливі. Е, але навіть якщо цього не відбудеться, тому що є звичайно, ну скажімо так, ми не можемо зараз провести по класиці Другої світової війни, наступальну операцію, бо ми, на жаль, не володіємо достатньою кількістю класики важкого озброєння, але на жаль, е, на жаль але навіть якщо е, от відповідні дії з жесту доброї волі не матимуть місце, менше той факт, що ми змусили ворога переключитися на південь і е, ослабити е, якби спроби тиснути на схід України в районах е, Бахмута, в районі Сіверська, в районі Авдіївки, Марінки, Піски, це теж є важливим досягненням, тобто що можливі українські дії, можливі українські плани змусили ворога коректувати свої плани, це теж є значним досягненням. Окремим досягненням є те, що низка вибухів на території тимчасово окупованого Криму, вона змушує, змушує російське населення, яке перебуває незаконно на території Криму, Здійснювати евакуацію, тобто війна починалася. Ця велика війна, повномасштабна агресія з евакуації українських громадян, які відчували небезпеку. Тепер змушені росіяни, які незаконно прибувають, евакуюватися масово з Криму, тому що через цю череду е, вибухів е, на різних об'єктах на е, тимчасово окупованому півострові. Тобто, е, якщо ми так звичайно оцінюємо, беремо за рамку ті півроку, особливо згадуємо з яких позицій ми починали, з яких очікувань наших партнерів починали, ми маємо сьогодні доволі непогану ситуацію, особливо пам'ятаючи, що Україні не давали е, е, більше ніж 72-96 годин. З іншого боку, звичайно, е, стоїть зараз завдання початку деокупації зайнятих територій, попередження їх е, інкорпорації в Росію для цього нам поки що не вистачає важкого зброєння, але навіть в обмежених можливостях, які ми маємо, ми намагаємося максимально чинити тиск на противника по всій лінії фронту, максимально не давати йому закріпитися, тому з таких позицій в умовах обмеженого нашого потенціалу, в умовах обмеженості західних поставок, американських поставок, Динаміка лінії фронту, ситуація на лінії фронту виглядає доволі непогано. Звичайно відкритим залишається питання як Україна буде проводити деокупацію, але знову ж таки з точки зору початкових російських цілей ми, ми вже фактично не раз, ми фактично двічі вже змушуємо ворога якби рахуватися з тим, що поставлені цілі є недосяжними. Тобто більш максималістські цілі і е, більш обмежені цілі, які стосуються сходу і півдня е, нашої країни. Е, в будь-якому випадку ми маємо консенсус заходу, м, який допомагає активно Україні і збройно, і е, фінансово-економічно, щодо того, що Росія не повинна перемогти Україну збройно, і це Україна отримує отри, отримувала, отримує і буде отримувати відповідні е, відповідні засоби. Якщо ми говоримо про ситуацію на е, лінії фронту, то протягом останнього тижня вона не зазнала якихось е, значних е, змін. Тобто характер бойових дій, дій нашого противника, вони є тими ж самими. Е, ворог продовжує е, вести масовані обстріли по всій лінії зіткнення. Е, ворог е, намагається проводити штурмові дії е, в районі Бахмута, в районі Сіверська в районі Авдіївки Піски-Мар'їнка е, намагається це робити, але е, темпи зовсім не ті, які відповідають класиці наступальних операцій Другої світової війни і, е, скоріше за все, ворогу не вдасться досягнути своїх цілей в умовах е, необхідності приключатися на Південь. На півдні ворог намагається дещо відтіснити нас від е, Херсону, власне, тобто намагається перейти це не можна навіть називати наступом, але намагається покращити своє тактичне положення. Це, от, власне, так краще говорити саме на дорозі, яка з'єднує Херсон і Миколаїв, але про якісь наступальні дії говорити важко. Тому що, знову ж таки, як уже було неодноразово сказано і в рамках цього відео блогу, і в американські аналітики це визнають, що Росія не спроможна вести класичні наступальні операції. Все, що Росія може, це дуже повільно відтискати нас е, і дуже великою ціною, тому що ми маємо як засоби дальнього вогневого ураження, так і ми маємо е, найбільшу щільність е, протитанкових засобів, що дозволяє відбивати атаки піхоти і бронетехніки після роботи у, е, української, е, російської артилерії по нашим е, позиціям. Тому е, Скоріше за все динаміка фронту і бойових дій, вона і буде залишатися е, такою. Тобто Росія і далі не зможе е, швидко вирішувати відповідні завдання військовим чином, статичні завдання військовим чином і вже на сьогодні фактично е, можна констатувати, що Росія не має такого потенціалу, е, але звичайно, е, як було вже сказано, це е, в тому числі наслідок е, фактично такої, витривалості стійкості української піхоти, яка компенсує брак важкого е, озброєння. Це те розгорнуте мільйонне угруповання, воно компенсує певні російські переваги у е, вогневій могутності. Але в будь-якому випадку ворог не може проводити серйозні наступальні операції. Е, і тому е, динаміка лінії фронту, динаміка бойових дій вона залишатиметься приблизно ж тою, тою самою, як вона мала місце останнього тижня і останній місяць-півтора. Коли ми говоримо про е, питання допомоги, яка нам надається, е, останній тиждень він був е, важливим е, тижнем, тому що, е, по-перше, ми мали наступний пакет допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Там були, якщо ми говоримо про найважливіші системи це е, вже традиційні для нас речі, це боєприпаси до систем М142, е, м, м 70 це протирадіолокаційні ракети, були і нові е, цікаві моменти такі як е, безпілотники ScanEagle, які е, дозволятимуть, це безпілотники оперативно-тактичного рівня, які е, дозволятимуть проводити е, розвідку на оперативно-тактичну глибину, е, коригувати е, вогонь як ствольної артилерії, так і відповідних пускових установок. Це є важливим елементом, тому що, на жаль, Україна відчуває брак саме оперативно-тактичних безпілотників воєнного призначення. І це дуже важливий момент, саме передача 15 комплектів е, безпілотників ScanEagle. Е, також, е, з іншого боку йдуть е систематичні постачання от власне е протитанкових комплексів гранатометів. Україна додатково отримає до 1 тисячі е ПТРК «Джевелін», Україна отримає до 2 тисяч боєприпасів до гранатометів «Карл Густав», і Україна отримає 1500 е протитанкових ракетних комплексів «Тоу-2», це теж потужне посилення української е, оборони, також Україна отримує е, додатково декілька десятків машин для е, розмінування. Що дозволятиме як мінімум максимально тривожити росіян, не давати їм закріпитись на відповідних позиціях е, і звичайно е, виснажувати росіян в е, обороні, ну і можливо також е, підводити росіян до жесту доброї волі на правому березі Дніпра на Хрисонщині. Також важливим є звичайно і постачання з боку наших німецьких партнерів. Особливо важливо те, що Україна вже має від е, ФРН 15 е, зенітних е, комплексів Гепарк, які значно посилюють нашу ППО переднього краю. Це вже не ПЗРК, це е, саме от комплекс, який містить е, радари виявлення цілей, супроводження цілей і дозволятиме боротися із Класичною пілотованою авіацією, як літаками, так і гелікоптерами, так і з безпілотною е, авіацією противника. Це е, важлива для нас є е, е, система. Також важливо те, що е, продовжується, продовжується постачання е, БТРів М113 з ФРН. Тому справді ми маємо е, такий приклад систематичних постачань з боку наших партнерів, звичайно. Нам завжди хочеться більше, звичайно, що проводити класику наступальних операцій треба більше, але в випадку Сил оборони України ми маємо е, такий гарний приклад, коли навіть з тими обмеженими можливостями, які є, але, а вони справді обмежені пропорційно тим завданням, які стоять, е, наші Сили оборони намагаються робити максимум і навіть е, трошки більше. Тому, е, так чи інакше, ми продовжуємо виснажувати противника е, в обороні, Продовжуємо задавати йому таких втрат, які йому буде дуже важко компенсувати, щоб намагатися відновити серйозні е, наступальні е, дії. Мені здається, е, коли ми святкуємо День Незалежності, е, відновлення нашої державності і це співпадає із в 2022 року початку повномасштабної російської агресії, е, мені здається, ні в кого вже не повинно бути сумнівів, що український народ, який витримав максимальний тиск, а тому що це був справді максимальний тиск із можливих з боку Російської Федерації, е, їхні дії на суші, на землі, на, на, на суші, в повітрі, на морі, це були максимальні дії, це був максимальний тиск. Ми зірвали оригінальний план ворога, змушували, його обмежувати м, свої цілі. Ми е, не даємо ворогу реалізувати ті більш обмежені цілі, які він собі поставив. Ми заручились безпрецедентною підтримкою міжнародної спільноти, тому що минулого року уявити, що на озброєнні Збройних сил України будуть такі е, системи, як М142, 270 боєприпаси до них коректовані, е, протикорабельні ракети Гарпун, е, відповідно, протирадіоблокаційні ракети, вже не кажучи про тисячі навіть десятки тисяч е, різних протитанкових комплексів, гранатометів, ПЗРК, було дуже-дуже важко уявити, тому е, Україна зараз має найбільше шансів за всю свою сучасну історію, щоб е, перемогти в цьому протистоянні армія на армію, щоб вилюкувати росіян від такої небезпечної хвороби як імперіалізм і остаточно E, таким чином підтвердити, що українська державність – це є об'єктивна реальність, з якою усі, прийдеться рахуватися навіть Російській Федерації, з чим вона відмовлялася рахуватися прямо або посередковано всі останні 31 рік. Тому ми витримали найважчий період, ми заручились потужною міжнародною підтримкою, e, і ми маємо зараз найбільше шансів за всю свою сучасну історію за останні 125 років, говоритимемо так, щоб. E, остаточно е, змусити росіян рахуватися із Україною і українцями.